කොරලියා යවනවා කිව්ව උකොරියා හතු විකුණා හතු විකුණා හතු නම්ට දෙම් මෙලෙරියා සංසාර මාපි මහා පාරේ කීනේ තන්නක් නැත කායේ ඔකારે හදාව මනිට ආ යම රත රටකට ආයේ අදේ අයිකොරයා මේේ බොදුුවෙන් ඉන්න වහිටන් моей marriages <muchas>